يا, يا, يا, طريقة يا طريقة ماني تلتطل. يا من يا صار ماني, صار ماني, ماني, ماني, ماني يا ماني يا يا